Вітаємо підписників нашого каналу! В цьому відео ми вам розкажемо про те, як пройти кваліфікацію в категорії медичних товарів ProZorro Market. Коротко нагадуємо, що електронні каталоги ProZorro Market – це інструмент для швидких та простих закупівель, принцип якого дуже нагадує роботу інтернет-магазину. Кваліфікація – це обов'язкова умова для того, щоб постачальники могли продавати державі свою продукцію. В маркеті державні замовники купують товари широкого вжитку та медичну продукцію. Наповнюють та адмініструють каталоги центральні закупівельної організації. Для товарів широкого вжитку – це ДУ – професійні закупівлі, а для медичних – ДП – медичні закупівлі України. Ці ж організації і встановлюють кваліфікаційні умови для постачальників і, відповідно, їх перевіряють на допуск до каталогів. У період воєнного часу поряд із прозорістю закупівель не менш важливим тепер є їх швидкість. Тому медичні електронні каталоги все більше набирають попиту серед замовників особливо зараз, коли даний інструмент визначений пріоритетним для закупівель під час воєнного періоду. У зв'язку з цим адміністратор медичних каталогів спростив кваліфікаційні умови. Такі зміни дозволять легко проходити кваліфікацію в Прозоромаркет не лише для великих компаній, а й для середнього та малого бізнесу. Спрощення відбулося саме в частині надання підтвердження наявності досвіду постачання аналогічного товару на вибір або 10 видаткових накладних на постачання товару замість 20, або 3 угоди у Прозоро зі звітами про виконання договорів замість 5, або 3 угоди з замовниками, укладені через є каталог для тих, хто вже є кваліфікованим у Прозоро Маркет. Детальніше про доступні варіанти проходження акредитації ви знайдете в оголошенні до кожного окремого кваліфікаційного відбору. Подати заявку на акредитацію ви можете через кабінет на майданчику є тендер у декілька кліків. Достатньо завантажити документи, погодитися з умовами оголошення, підписати заявку КЕП та опублікувати. Якщо у вас немає кабінету на майданчику, ви знайдете посилання на реєстрацію під цим відео. Адміністратор розгляне вашу заявку протягом 10 календарних днів. Після проходження кваліфікації ви зможете додавати вашу продукцію в каталоги та приймати участь в запитах цінових пропозицій. Хочемо звернути також вашу увагу на те, що до кінця 2022 року ДП «Медичні закупівлі України» планують створити всі найбільш популярні категорії фармацевтичної продукції. Їх буде понад 120. Окрім цього, планується створення категорії медичного обладнання та послуг для його обслуговування. Слідкуйте за новинами щодо додавання нових категорій, профілів та товарів на наших інформаційних ресурсах. Якщо ви ще вагаєтесь, щоб починати роботу в Прозоромаркет, то саме час зважитися і спробувати. А наші менеджери вам у цьому допоможуть. Чекаємо ваші запитання за номером або на пошту «Єтендер».